Liviu Dragnea, enervat de întrebările unei jurnaliste, dacă nu vrea să-mi mi o pun, mi-o pune direct, te folosește pe tine. Teodor Iulescu a spus aseară la Realitatea TVC a avut o întâlnire cu Liviu Dragnea, anul trecut, la solicitarea liderului PSD. Liderul PSD a fost invitat să comenteze declaraile fostului prefect al teleormanului. Nu pot să spun asta. Pot spune doar ce minte punct parial. Voi nu sunteți informai, voi la trustul vostru n-avei informaile astea. Nu vorbesc despre dosare. De câte ori vrei, se pune i întrebarea asta. Nu pot răspunde la întrebarea asta. Dacă nu vrea să-mi Mi o pun, mi-o pune direct. Te folosește pe tine, a declarat Liviu Dragnea. Întrebat ce a discutat cu Teodor Iulescuit dacă a existat acea întâlnire. Jurnalista de la Realitatea TV a replicat: "Me folosește pe mine? Ai făcut o afirmație me mă de dna pe mine." La rândul său, Liviu Dragnea a afirmat că a fost doar o întrebare.